fura kubwa sana ya kufikia kwenye kilele hiki pamoja na mambo mengi mengine ni pamoja na na, na, na, na, na kuhakikisha kwamba tunatimiza ile ahadi yetu na mpaka sasa hivi washindi mbalimbali wamefaidi karibu milioni nne za kitanzania katika draw za kila baada ya dakika kumi. katika mzuka daily ambapo tunatoa milioni kumi kwa washindi watano na hatimaye katika draw mbalimbali mbali ambazo zinapatikana kwenye mzuka jackpot ambayo ndo jackpot mama kwa kila wiki lakini sasa tulisema kwamba kabisa imefika wakati ambapo lazima kilele kifike, lazima keki ya mwisho itoke na lazima Tanzania washinde kwa sababu ni ushindi mkubwa wa kihistoria. Hivyo wiki hii tumetoa hadia ya kutoa shilingi milioni nne ambazo sasa hizo shilingi milioni nne azitaweza kushuhudia mamilionea wapya hamsini na jumapili yenyewe yani kwa maana ya ponye kilele chasa cha Saturday, cha tatu mzuka birthday. Uh, tutaweza kuwa na milioni themanini ubaoni lakini vivyo hivyo tutakuwa naweza kupata washindi milioni kumi kwa maana sorry tutapata ma milioni ya kwa maana kwamba badala ya kuwa na washiriki wanne tu ambao chamzuka, jackot, kwa kawaida wanaingia kwenye kinyang'ire cha mzuka jako kwa maana kilele tutakuwa na washiriki ambao wanafikia idadi ya washiriki kumi na hawa mamilio ya kumi wanatengenezwa lazima wapatikane uh, katika katika mchakato huo. lakini vile vile kama nilivyosema uh, moja themanini inaweza kupata mshindi na hatimaye kutimiza birthday yetu vizuri inapofika siku ya 22 kwa hiyo tunatumaini washindi wa kila dakika kumi, washindi wa kila siku na hatimaye kwenye kilele wataweza kushuhudia basi kitita cha fedha kikizidi shilingi milioni sita ambazo tuahidi katika tulipoanza msimu wa birthday lakini tukasema kwamba lazima tuende kwenye hatua za ziada na tutoe ziada uh, na hapo tutakuwa tumefunga rasmi um, Uh, msimu mtatu mzuka best. Kadri msema nimekuwa ni mwaka mmoja washindi wengi, umekuwa ni mwaka mmoja wa kuhakisha kwamba Tanzania inabadilika kutoka sehemu moja kwenda nyingine, hususan katika nyanja ya uchumi na tume hata tume tumejiriki kuwatembelewa washindi ambao ndani ya mwaka mzima wamekoa kishinda mbali mbalimbali kuanzia milioni 20 na kuendelea na kama mnapojua kabisa kwamba tulitengeneza historia katika kampeni yetu iliyopita tu ya Super Mzuka Cup ya 2018 ambapo mshindi alichukua shilingi milioni tatu. Kwa leo hii mbele yenu ni ushuhuda wa muendelezo wa tatu ilizuka birthday ambapo ninao washindi Daudi Hussein yeye anatoka eneo la Mbagala yeye alishinda milioni kumi, ninaye Edward Omar Daudi yeye alishinda milioni mbili kutoka uh, kutoka jackpot ya mzuka jackpot ninaye uh, Kevin Daniel Nyoha yeye alishinda milioni mbili kutoka mzuka dele ninaye Revina Andrew Kiswaga yeye alishinda milioni mbili. Uh, tunao Tekla Andrew Kiswaga hivyo pia alishinda milion milioni kadhaa atakuja kueleza yani kwa maana kwamba ameshinda katika um, katika katika draw mbalimbali na vile vile tunayeeleza Methlanad Vanda alishinda milioni moja kutoka ubonja pot kwa hisani ya vijana wa shirawadu bila kumsahau Juma Bakari Chiwae yeye anatokana eneo la Baribichi ambaye yeye vile vile alipitia vijana wa shawalu na kuweza kuje shindie shilingi milioni moja ya ubonja jackpot kwa huu ni ushuhuda wa washindi wengi zaidi ambao tunawapata katika wakati tofauti tofauti tungependa kuwapongeza sana hamasisha wa waendelee kushinda na huenda huenda hatuwezi kujua huenda mmoja kati yao akabeba shilingi milioni themanini ambazo zitafika kwenye kilele cha mzuka jackpot siku ya leo makini lakini vivyo hivyo tungependa sana kuwashukuru wa msimu wa birthday Geo Makini wa pili bila kumsahau Fidkiu ambao kwa pamoja waliweza kushirikiana nasi vizuri kusukuma hili wimbo. Kwa hiyo kitendo bila kuchelewa basi ningeipenda na ninyi washindi wetu mwangalie hapo machache umuone namna gani ambao umefurihika kuchipana na ushindi wenu lakini vile vile bipango yenu kwa utasarifu kwa sababu kama tunavyosema ukishinda wewe imeshinda Tanzania Majina jina linaloitwa Daudi Hussein Kingodi ni fundi rangi eh, ni mshindi wa tatu mzuka nilipigiwa simu Jumatwili usiku kwamba nilimshinda milioni 10 malengo yangu ni ulionga namba yangu na kumfungulia mke wangu duka la dawa sipite na kila kinachotokea Tanzania download app ya global publications sasa